ما حدث في شوارع إسرائيل في الشهور الأخيرة سوف يسجل في التاريخ بأنه المظاهرة الأكبر في تاسيس إسرائيل للمواطنيين الإسرائيليين 이렇게 <웃음>